Jeg har fundet otte forskellige tips til jer, som jeg synes er rigtig gode at følge, hvis man gerne vil gøre noget ud af sine streams. Jeg synes noget af det vigtigste, hvis vi skal starte med nummer et, det er at man skal finde ud af, hvad er ens ambitionsniveauer. Vil man gøre det her sådan stille og roligt, eller er det noget, man vil tage rigtig seriøst? For det kommer til at tage rigtig meget af din tid, hvis du gerne vil gøre det her seriøst. Det vil kræve, at du gør det her mange gange om ugen og ofte i mange timer, hvis det her skal blive noget, du skal kunne leve af. Især fordi der er rigtig meget konkurrence i dag. Så find ud af, hvad er dit ambitionsniveau? Vil du gerne bare lige hygge og snakke lidt, med nogle få seere, så er det helt fint med det også. Nummer to er, at du selvfølgelig bliver nødt til at sætte dig ind i et livestreamingsprogram, Og der er mange forskellige, men det program, der er bedst og heldigvis også gratis, det hedder OBS, og det står for Open Source Broadcaster. Søg på dig på Google, så finder du det. Det er helt gratis, fordi det er en masse dejlige mennesker rundt omkring i hele verden, der sidder og programmerer. Det her program. Der findes forskellige versioner af OBS. Der er noget, der hedder Streamlabs, og der er Stream Elements OBS. Dem vil jeg faktisk anbefale, at man holder sig fra. De er faktisk nemmere at bruge, <laughs> Short nok. Men OBS, den normale, der kan du proppe alle mulige ekstra ting på, og det er den version, der bliver opdateret hurtigst og ofte kører bedst, fordi der ikke er proppet alle mulige ekstra dumme ting ind i det her program. Så OBS, hold jer til det. Lær at bruge det. Det tager noget tid at lære at bruge det her, men der er rigtig mange gode tutorials på YouTube. Hvor du kan lære, hvordan du bruger det her program. OBS. Søg på det med det samme. Det program skal du lære. Det er, altså det er basic. Det er som at lære alfabetet, når du skal streame. Nummer tre. Bliv en del af communityet. Det er rigtig, rigtig vigtigt på Twitch, at du kommentere og øh, snakker med andre, der livestreamer. Fordi det er ofte sådan, at folk anbefaler hinanden på de her platforme. På Twitch er det sådan, at du kan rate og du kan hoste andre. Det, det kan være, at jeg eksempelvis er ved at være færdig med min livestream og siger, okay, ham her Anders, han laver verdens fedeste livestream, ham skal du gå over og tjekke ud nu. Så, øh, så gør man det på Twitch, så, så hoster man simpelthen hinanden og viser, at øh, der er, foregår altså noget fedt derovre. Så det er rigtig vigtigt at blive god til selv at hoste andre, og selv for host, når man øh, man sidder og streamer. Nummer 4 som både er sådan en blessing and a curse det er simpelthen, at du ofte bliver nødt til at spille nogle af de samme ting på Twitch, især som andre spiller. Og det er simpelthen, fordi der er meget silo-tænkning på, på Twitch. Det er svært for nye up coming streamers at blive populære, Og en af de måder, hvorpå du kan blive populær, det er at spille nogle af de populære spil. Fordi det er ofte sådan, at der er rigtig mange mennesker, som går ind og ser enten Fortnite, Call of Duty, eller andre, eller Minecraft for den sags skyld. Mange af de populære spil. Og man bliver ofte fundet, hvis man spiller nogle af de her spil, fordi det er der, hvor der er flest der ser det. Nummer 5. Lav et klart Stream skema Når du begynder at streame Og har ligesom fået noget erfaring med det Så er det rigtig rigtig vigtigt At du fortæller dine seere Hvornår du kan ses Altså hvornår de skal vende tilbage i ugen Fordi du er kun live Når du er live Så det er rigtig vigtigt At du holder dig til et eller andet schema Og også derved Kan blive fundet i løbet af ugen Når du streamer Og så hold dig til den plan Fordi det gør at folk vender tilbage Igen og igen Det sjette tip på listen Er at man ofte skal være kendt På andre sociale medier For også at blive stå på Twitch Det er nemlig sådan At de største streamer i verden faktisk er kendt fra YouTube og Instagram og TikTok og alle mulige andre steder. For det er nemlig sådan, at på Twitch, der kan du stort set kun blive kendt i den tid, du er online. Det vil sige, at du skal se YouTube, Instagram, Facebook og alle andre medier som reklame for dig, imens du er offline. Så derfor bliver man ofte nødt til at lære de andre medier at kende, før du kan blive stor på Twitch. Nummer syv er interaktion. Det er rigtig vigtigt, især på Twitch, at du interagerer med dit publikum. Eller at de i hvert fald på en eller anden måde kan interagere med det indhold, du laver. Og hvordan kan man gøre det? Jo, der er mange forskellige måder. Du kan bare noget så enkelt som at du anerkender, at der er nogen i chatten og svarer på deres spørgsmål. Og husk at kigge jævnligt over på chatten. Det siger sig selv for mange, men det er sværere at gøre aktivt, når man sidder og streamer, end man lige regner med. Derudover er det vigtigt, at man får lavet en eller anden måde, hvorpå serien kan interagere med dig. Det kan være, at de kan sende dig penge så de popper op på skærmen, eller de kan skrive nogle ting i kommentarfeltet, som så interagerer med streamen. Det får folk til at blive der længere, det får folk til at føle sig set, og det er rigtig, rigtig vigtigt, når man livestreamer. Tip nummer 8, som nok er det allervigtigste, det er at komme i gang. Altså, med det samme. Lad være med at tænke på, om din stream ser pæn ud. Lad være med at tænke på, om den er den bedste bedst sat sammen i hele verden. Fordi problemet er, at jeg ser så mange mennesker, som begynder at streame, og så er de ked af, hvordan det ser ud, og så får de aldrig streamet igen. De bliver forelsket ideen om at sætte alle det tekniske grej op, og så får de ikke gjort det jævnligt. Og man regner med, at man bare kan finde ud af det her med det samme. Men det er virkelig, virkelig svært at holde en stream kørende og snakke, som man skal, når man streamer. Bliv ved med at snakke og blive ved med at interagere. Og der er altså mange ting, man skal tænke på. Så kom i gang med det. Man bliver altså ikke verdensmester i det her fra en dag til den anden. Det er altså en langsom proces. Så igen, jeg kan kun... Anbefaler jeg, kom i gang, prøv det, download OBS, sæt et eller andet webcam op eller et eller andet, begynd at snakke med folk og få investeret i noget god lyd og sådan noget løbende.